Ikke glem å like på våre nye, interessante videoer. Bare husk å klikke på abonne og bjelleikonet. Vi legger ut nye videoer hver For å få mer informasjon, sjekk beskrivelsen Det best kommer sine forlenker til nettbutikken vår, hvor du kan kjøpe reservedeler. Og få det <trykket> så på. Skriv i kommentarfeltet